يما يما يما شوفي لي مره يا يما شوفي لي مره يا يما ليه ومحمره يا يما شوفي لي مره يا يما ليه ومحمره يا يما كاتن الظيم يما كاتن القهر يما كاتن الظيم يما كاتن القهر يمه بابك عسره يا يما بابك يا يما شوفي لي مره مره اطي يا سوا اه ولا ظهر ولا علي ارباي ويارباي ليش انكارتني آه وحالي طيب حالي ما اخسر دلالي كل يال ادعي والله عالباق وحلالي ونعرف قلبي واهلي جمع افنص دينيني اويت عمكي بتحش بي شوي شوي حالي شاي خل نسمع، خل تسمع هذا الاسم مصطفى الخالدي عمار السلامة سيد علي او تمار الميالي او صاحب دعوتنا سيد هذا سيد جابر سمير الغزال وحيره الغزالات فارق الخفاجي او كل السهرانين وكل الحضور يلا أنعل أه. أبو المصاري أنعل أبو المصاري لو بالحق الرواني كلهم داروا عليا كلهم داروا عليا من شبوح حيداني أليلي لاي لاي أليلي ها آه. يا عمي. اللي يا سيد حيدر. آها آها اخويا عند عندي دوايه، للي داوج جروح عندي دوايه، عم سبان الشوق والله سبايه، كل الحلايا حلوه بس قوليلي، كل الحلايا حلوه بس قوليلي، خدت غرام الشوق لا تسبيني، زوجة وعند أطفال مو تدريني، زوجة وعند أطفال مو تدريني، اللي لك مو بهم على على <تصفيين> على على على على على على على على على على صارت فزعه على جاب على صارت فزعه على جاب التسعه على عبر السبعه على عبر السبعه على على على على على على وعلى على على على على صارت فزعه على صارت فزعه على جاب التسعه على صارت فزعه على جاب التسعه على عبر السبعه على عبر السبعه على على على على اها تشرين والتسعه يا لا تشرين يعني خل نسمع لهس عباس السلامي الميالي. سلطان الميالي. الميالي الشيخ سلمان الميالي حي الله الساده الميالي نرجع على على على آه. على طلع نوري على حط الخوري على طلع نوري على حط الخوري على على على على على, على. AHA! I hey, have أبو يعنى أبو نمر حسن السلامي حياة كريم الغزالي حياة الكريم الغزالي منير الخزعلي سيد حسين أو كل السادة الأميال وحي الله الخزاعل أو علقوا ورايا أو علقوا ورايا أو علقوا ورايا سلم من الخزاعل يورا يا زلم منك يلا شيل حمودي اهوهوه <متصفيق> لسه دلم يالي يقولون اه هنالبي كايس ما يسكتون بهبهان لو جنة اذ قالوا طارينا يموت ربك من كل مكمنه منه أنا اللي في كيس ما يسكت والبابا هان يلقنه اذ قالوا بارينا يموت ربك من كل مكمنه منه اها عب يا حمودي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وطير انت وانا القاها لابد تعطي يوم، وطير انت وانا القاها لابد تعطي يوم ترجع لي ما تطيرني الدوم، ترجع لترجع لي, لي ما تطيرني الدوم وفاركني علق فوق ما بين الغيوم، وفاركني علق فوق ما بين الغيوم فتنظر مطار دنيا يثير تعلم ان تنظر دنيا يثير تعلم ان امشي ما عندي ايشك نمتعين حضر عشك يعني قابل اغشك ااني عملت يا السلامه رعي دار بالسلامة انتي تلت شبنة ثاني شايت نسمح هذا الأس أس طويل أمين الغزالي سمير الغزالي العريس أبو العريس الحضور أخوته قرائبة عمامة صقر اللي هيبي غيوث الملك على غرداشه بغيابة على, غرداش علي لوش الملك على لوش الصغير بغيابة محمد غرداشي بغيابه ويعني الغزالات والحضور وبعد الحضور والعريس او كل السهرانين او حير الغزالات يا عمي اه اه <تصفيق> اليوم نلعب جاله اليوم نلعب جاله اليوم نلعب جاله واحنا اخوان العري اليوم نلعب جولة واحنا اخوان العري خل نسمع هذا الاسم السيد حيدر او السيد احمد الميالي او حي الله الساده الميالي يا عمي الساده الساده للاصل هم عمود الدين او هل الفرح والساده والساده فرحانين فرحانة وفرحانه سادتنا الليالة سادتنا الليالة فرحانة سادتنا الليله سادتنا الليله فرحانه سادتنا الليله خل نسمع خل نسمع يعني السيد الرامي صلاح السلام وحيا الله بين السلام الاعلام خل نسمع هذا نس على العياشي بعد على العياشي يقول العياشي أبو نمر السلامي خالد الغزال وحي الله الغزالات بعد على العياشي وحي الله الغزالات وحي الله ابو عياشي الإعلام خلنا نأخذ فاصل هسا نقول فاصل ونواصل خلنا نأخذ هذا الفاصل